Я пригадую, коли це саме було, скільки часу минуло від того. Можливо, років п'ять, а то й більше, і якщо малій Насті тоді було шість років, то тепер років одинадцять. Ось що я хочу розповісти про цю маленьку дівчинку. Починалася гроза, випив шалений дощ. Я була зовсім не готова до такої негоди, тому і підійшла до пятиповерхівки зі своїм велосипедом та й стала чекати, поки розвиднеться. Тут із-під'їзду цього самого будинку виходить маленька дівчинка. Не дивлячись на таку негоду, йде прямо до мене. Вона закидала мене різними запитаннями, а де ви живете? Чи далеко вам додому, чи є у вас діти? Можливо, ще щось питала. Та пройшло багато часу і я всього не пам'ятаю. Потім, не дивлячись на дощ, на грозу, вона побігла в кущі і принесла мені ціле оберемок колпухів, щоб я вкрила велосипед і на голову попала листок, щоб не намукла. Я не зможу зараз згадати, що я тоді відчувала. У мене забракло слів. Я була просто шокована. Таке мале турботливе дитя. Я спитала, як тебе звати? Настя, відповіла дівча. А років тобі скільки? Шість. Маленьке янгулятко. Зовсім чужа доросла тітка ховається і дощу. Кому це потрібно? Та й кому діло, чи намокнемо, чи ні. Стоїть собі та й хай стоїть. Та одній маленькій дівчинці це було небайдуже. І тоді мені стало так радісно на душі, і я подумала. Ні, ми ще зовсім не пропащі, коли в нас є такі діти. Так, їх небагато, але вони є. Одна така дівчинка дорожча за сотню байдужих. Я їхала додому і зовсім вже не помічала дощу. На душі було так радісно, а на неї б величезна веселка. Це було свято душі. Якою стане ця дівчинка, коли виросте, ніхто не знає. Світ дуже жорстокий. І як зробити так, щоб душу цієї дівчинки нічого не затьмарило? Але буває так, не дивлячись ні на що, якщо ти людина, ти залишишся нею назавжди.